Dret a morir dignament per nosaltres, per, per DMT, creiem que és eh, aquella mort que es produeix d'acord amb els valors i els, la, els valors i la dignitat de la persona. Mm? Què vol dir dignitat? Dignitat és que el quelcom personal intransferible, o sigui, cadascú té la seva dignitat i, evidentment, ningú pot dir el que és digne per una altra persona. Cadascú té la seva. Llavors, la persona que pot morir Atenent els seus valors, que no els ha perdut fins al final, i la seva pròpia dignitat, estem parlant de l'autonomia de la persona. Aquesta persona, podem dir que mor dignament.